طریقے اور بھی ہیں اس طرح پرکھا نہیں جاتا طریقے और भी ہیں इस तरह پرکھا नहीं जाता چراغوں کو ہوا کے سامنے رکھا نہیں جاتا طریقے اور بھی ہیں اس طرح پرکھا نہیں جاتا چراغوں کو ہوا کے سامنے رکھا نہیں جاتا محبت فیصلہ کرتی ہے پہلے چند لمحوں میں جہاں پر عشق ہوتا ہے وہاں سوچا نہیں جاتا واہ.